علیکم وعلیکم جی فرمائیے میرا نام محمد جرار حسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا حضرت جی مفتی منیر احمد اخون سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا اگر کوئی ظالم مجھے گن پوائنٹ پر کلمہ کلیمہ پر بولنے پر مجبور کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ حافظ اللہ حافظ کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کی سب سے پہلے محبت کا شکریہ آپ انگلینڈ سے کال کرتے ہیں جرار حسن صاحب اور باقاعدہ ہمارے ویور ہیں اور اچھا سوال کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک وطۂ اس کو قبول و منظور فرمائے اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں کہ اگر گن پوائنٹ پہ کوئی کافر آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو قرآن کریم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ دل کے اندر ایمان کی دولت رہے دل میں ایمان پر آپ مطمئن نہیں مطمئن بالقلب دل کے اندر اطمینان آپ کا ہو ایمان پر اور زبان سے آپ اظہار کفر کر دیں اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت دی گئی ہے اس صورت میں کافر نہیں ہوتا لیکن اگر دل میں بھی کفر آ گیا زبان پر بھی کفر کا اظہار کر دیا تو خطرناک ہے لیکن اگر ایک شخص جو زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں کہتا دل میں بھی ایمان پر اطمینان ہے اور زبان سے نہیں کہتا اور بندہ دوسرا اس کو قطر کر دیتا ہے تو یہ آدمی شہید ہوگا تو یہ شہید ہوگا کہ جو جس نے کلمہ کفر زبان پر بھی گوارہ نہیں کیا جان بچانے کے لیے یہاں تک کہ وہ مارا گیا تو اس کو شہید کہا جائے گا لیکن اگر یہ جی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے وہ سامنے والا اس کو قطر کرنے سے باز آ جائے تو مومن کو اپنی جان بچانا جو ہے اس کا بالکل حق ہے اور اللہ کو مومن کی جان اتنی عزیز ہے کہ اللہ اپنا حق جو ہے اس کی زبان کی حد تک معاف کر دیتے ہیں لیکن قلب کے اندر جو ہے وہ اس کے ایمان کی کیفیت رہنی چاہیے تو اس میں کلمہ قفور کہنے میں پھر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مومن کامل رہتا ہے بہت شکریہ حضرت اس سوال کو میں ذرا سا آگے بڑھا ہوں جیسے آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو کلمہ کفر پڑھنے پہ مجبور کرتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر اور قتل کرتے ہیں یا فیملی کو ازیتیں دیتے ہیں تو اگر وہ لوگ ایسا کر لیں اپنی جان بچانے کے لیے تو جائزہ ہی جی بالکل بالکل یہ کہ وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں وہ کیا ماتر کرواتے ہیں نا جی ہاں تو وہ جو کہتا ہے زبان سے اور لے کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کی ہے اور اس پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی تو اپنا جان بچانے کے لیے بالکل کہہ سکتا ہے اس کی اجازت بہت کو بہت جی شکریہ جی ہے